Hradec Králové byl i v minulosti důležitou dopravní křižovatkou. Důkazem toho jsou dochované kilometrovníky, které naleznete v ulicích města. Nejvzácnější je nultý kilometrovník na křižovatce Fortna, který byl osazen na trase Hradec Králové jabloné nad Odlicí ve 30. letech minulého století. Nultých kilometrovníků je v České republice zachováno jako velice málo, takže je to vzácnost. Ten kilometrovník je vzor 1933. Byl natřen bílou barvou podle předpisu a jeho hlava byla natřena barvou červenou, protože byl na komunikaci, která byla vyznačena červenou barvou. Při průzkumu se zjistilo, že zde byla i nějaké stopy barvy zelené, což souvisí s tím, že vlastně přes tuto křižovatku probíhala zelená komunikace Litomychl Rumburg. A tak je možné, že ho v té souvislosti i přetřeli tou zelenou barvou. Kilometrovník není už na původní poloze při rekonstrukci komunikace, která křižovatky, která není probíhá, musel být posunut. To jeho posunutí máme zaměřeno. Původně také nestál v bodě, kde je nultý kilometr, protože by stál v komunikaci a běžně se to takto označovalo, kde ten nultý kilometr byl vlastně 20 metrů od té jeho pozice. V současné době stojíme u kilometrovníků, který označuje první kilometr silnice Hradec Králové Jabloné na Dorlicí. Kilometrovník je vzor 1933. My jsme zachytili historickou fotografii, která nám ukazuje, jak ten Kilometrovník byl barevný, byla ta fotografie černobílá. A to číslo 5 metrů označuje vzdálenost, kde ten jeden kilometr skutečně byl, protože nemohl být umístěn v komunikaci. Kilometrovníky se osazovaly vůči ose komunikace pod úhlem 45 stupňů a na každé straně to bylo černým písmem. Bylo vyznačen vlastně ten kilometr tady v tomto případě, to je teda jednička, protože to je první kilometr a stejně tak na té druhé straně ta jednička je také vyznačena. Stojíme před poliklinikou na Sleském předměstí, ze země vykukuje Druhý kilometrovník na druhém kilometru silnice Hradec Králové, Jablone nad Orlicí. Ten kilometrovník podle předpisu z roku 1933 měl být 1,70 m vysoký, takže jeho větší část máme utopenou pod terénem. Tady zjevně došlo k navýšení terénu, aniž by se osudem toho kilometrovníku někdo dále zabýval. Stojíme u 67. kilometrovníku silnice litomyšl jičínsko rumburg Tato silnice byla na mapách vyznačena zeleně, proto ten kilometrovník také nese stopy zelené barvy, kdy hlava toho kilometrovníku byla natřena zeleně, byl také natřen celý bíle a ta písmena byla černá. Ten kilometrovník stojí nedaleko bývalé Koželušské školy, nyní školy, střední školy Strojnické, je to na levém břehu řeky Orlice. Tady v tomto bočním osvětlení je krásně vidět i opracování toho kilometrovníku, kde byť to je technický prvek, dopravně technický prvek, tak to kamennický opracování je až úplně jako příkladný. Vlastně jsou tady ty hrany šalírované a zbytek je kamennický opracován. Nedaleko Pražského mostu je 68. kilometrovník silnice Litomyšl-Rumburg. Je to vlastně další kilometrovník v Hradci Králové, 67. kilometrovník z této silnice je... Před bývalou koželořskou školou na břehu Orlice. Tento kilometrovník, protože patří k té silnici, která byla vyznačena zeleně, tak tady nese stopy zelené barvy, byl také nalíčen a také ten 68. kilometr byl vlastně 8 metrů tímto směrem od označení. Je to z toho důvodu, že by ten kilometrovník byl přímo v komunikaci, proto se tam vždycky označilo, kde těch, v tomto případě 68 km je, kde to místo je.